Ідея створення одягу для молоді в інвалідних візках виникла після спілкування з їх батьками, розповідає голова Хмельницького товариства молоді з інвалідністю Анатолій Савчук. Каже, зійшлися на думці, що є потреба у брюках спеціального крою. Проконсультувавшись з мамами, у яких дітки на візках пересуваються з допомогою візків, ми зрозуміли, що найбільша проблема – це саме оці штанці. Тому виникла така ідея, я звернувся до Ольги Штогрин. Вона допомогла її реалізувати. Реалізовувати ідею взялися в одному з хмельницьких ательє з індивідуального пошиву одягу. За словами його власниці Ольги Штогрин, основна діяльність ательє вишиваний одяг, аби взятись за пошив саме брюк для людей у візках, переймала досвід колег з Білорусі. Це дуже специфічний одяг, який потребує конкретних знань і умінь саме в цьому напрямку. Три місяці тому я познайомилася з людиною, яка конструктором дуже грамотним технологом, який спеціалізується саме по брюкам. Для брюк використовують натуральні тканини, як утльон та котон з додаванням синтетичних волокон для того, щоб виріб трішки тягнувся, додає Ольга Штогрин. Щоб вони дійсно зручно сідали, щоб вони і не обтягували, і були досить субкими. Щоб не було цього мішка спереді, ми зробимо понижену лінію талії і водночас завищену лінію спинки, тому що людина навіть не відчуває холоду. Технолог швейного виробництва Любов каже, лекала розробляють індивідуально для кожного. Вони мають певні особливості. Одна з них – спеціальна виточка для імітації сидіння. Подовжений задній шов, для того, щоб спинка була закривалася. І для зручності були розроблені не так, як зазвичай молнія посерединці, а по бокам, щоб можна було відкритись. І зручно вдягнутися. Це брючки представлені замочками. Щоб зручно було підняти, хто особливо не може вже вставати, є такі петелечки. Е, Під колінком у нас є карманчик для гаджетів, ну, тому що все одно, технологія і можна сюди положити або платочок, або телефон. Поки що пошили кілька експериментальних брюк для хлопців. Наразі працюють над створенням брюк для дівчат. Оскільки одяг специфічний, то його планують шити під індивідуальні замовлення, враховуючи всі нюанси будови тіла, кажуть в ательє. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.